Szeretettel köszöntöm Önöket, így interneten, online, köszöntöm a világ minden táján és a tengeren túlón részvevőket is. Én Cang Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket és azóta van saját szervezési csapata 1993-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt a múltban 1996-tól kezdve nyitott a spiritualitás felé jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője irányításával a PPH négy különböző területen lett már piacvezető és nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen is lett a szervezet piacvezető vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget személyesen eddig több tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. csak olyan ad, dolgokat tanít, amit használ is Vezetőnk több különleges médumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most szeretném megkérni a vezetőnket Szedlacsik Miklós, Mesterkocs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! kezdjünk is hozzá nézzük meg kezdjünk azzal hogy mivel is foglalkozunk mit csinálunk az emberek meg tudást juttatunk el de milyen szintű tudást hát például az emberek szeretnek valamilyen szakmában tevékenykedni. 2013-ban lett egy hivatalos szakma, azt úgy hívják, hogy Kócs. Magyarul edző, és a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát a Kócs az képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet, mint egy edző. De ugye a világon sokféle coach van tehát sokféle edző van hát a mi értelmezésünkben mit csinál a a PPH-s edző illetve a nyílt akadémiánál tanuló edző tehát coach tehát olyan tudással rendelkezik illetve eléri azt hogy rendelkezzen hogy rájöjjön a probléma tehát a jelöltje problémájának az okára, erre rá tudja vezetni az okára és rá tudja vezetni a megoldásra, tehát egy kócs képes arra hogy megtalálja a valós és a megoldásokat is és ebben segítségére legyen bárkinek aki ugye kéri ebben a segítséget de természetesen hát hogyha az ember úgy működik hogy van olyan tudása és tapasztalata is akár hogy rájöjjön arra hogy mi egy problémának a valósoka, és mi a problémának a megoldása akkor nyilvánvaló hogy a saját életében is ezzel a tudással pozitív hatást tud gyakorolni de most annak köszönhetően, köszönhetően hogy az embernek van ilyen tudása vagy lesz valakinek ilyen tudása képessé válik arra hogy mondjuk ha valamit cselekedni kell akkor helyesen cselekedjen ha valamit dönteni kell akkor helyesen döntsön, az emberek a tudatlan emberek azt mondják hogy a helyes vagy a helytelen az nézőpont kérdés, hát egyáltalán nem az az etika kérdése tehát a helyes az ami etikus a helytelen az ami nem etikus és minél inkább helytelen valami annál inkább nem etikus és minél inkább helyes valami annál inkább etikus tehát egy ember hogyha ismeri azokat a, azokat az élettörvényeket és ember működéséről és az élet működéséről a tudást akkor képes arra mivel ennek a tudásnak része az etika is hogy annak alapján cselekedjen tehát a legegyszerűbb úgy mondani hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen na most a legnagyobb jó érdeke a következő, ami jó az egyénnek, ami jó a családjának, ami jó a közösségnek vagy közösségeknek, ami jó az emberiségnek, ami jó az élővilágnak, ami jó az élettelen dolgoknak, ami jó a szellemnek, léleknek és ami jó az Istennek vagy az Isteneknek és ha ezt így végignézzük ugye ez a legnagyobb jó érdekében való cselekvés hát manapság nem feltétlenül olyan világban élünk hogy azt láthatod hogy a legnagyobb jó érdekében való cselekvés és sok minden tanultam az életemben hiszen az ismeretek szerzését az 91. januárjával kezdtem el onnantól foglalkozok olyan dolgokkal illetve akkor kezdtem el foglalkozni olyan dolgokkal hogy emberismeret majd 98-tól kezdtem el foglalkozni olyan dolgokkal hogy életismeret és természetesen ugye ember és életismeret az együtt való foglalkozás az lényeges de ugye akkor tud az ember tapasztalatra is szert tenni hogyha van hol gyakorolni az ember és életismeretet, hát nekem volt hol gyakorolni hiszen 91-től van saját szervezésű csapatom és 93-tól már vezettek is és tanítok is embereket tehát lényeg az hogy hogyha valaki tudást szerez akkor lehet hogy egy kicsit másként látja azokat a dolgokat ami jelenleg van mondok nagyon egyszerű dolgokat foglalkoztunk egészséggel 95-től valamilyen szinten napjainkig de amikor főtevékenységben foglalkoztunk ez 96-tól 2000-ig volt gyakorlatilag négy évig egészséggel való foglalkozás volt a főtevékenységünk hát abban az egy tevékenységben nem sikerült piacvezető pozíciót elérni de nem is törekedtem rá megmondom őszintén de bármit amit előtte csináltunk abba sikerült és azóta is sikerül ezt megvalósítani hogy piacvezetők legyünk azon a területen amiben belekezdünk de annak ellenére most képzeljétek el mi úgy foglalkoztunk tehát annak ellenére hogy nem értünk el piacvezetői pozíciót közel sem, de mondom nem is törekedtünk rá mégis olyan tapasztalatokra tettünk szert, hogy például mi úgy nyújtottunk embereknek étrendkiegészítőket, hogy előtte leteszteltük, hogy az az étrendkiegészítő az vajon rá milyen mértékben fog pozitív hatást gyakorolni erre van egy módszer, nem kell hozzá semmilyen gép csak kell az a személy aki a terméket fogja használni, kell a termék, be se kell vennie azt a terméket és le lehet tesztelni hogy az illetőre milyen pozitív hatást vagy akár milyen negatív hatást gyakorol bármilyen termék, csak mondok egy példát, kimosod a ruhádat, mondjuk vegyszerrel és utána én bebizonyítom neked hogy legyengít téged a ruhád és ezt fizikailag te meg tudsz rólad győződni és ez, amikor az emberek ilyenekről meggyőződnek akkor egy kicsit ledöbbennek, na és bármit ami érintkezésbe lép veled, tehát belsőleg vagy külsőleg azt le lehet tesztelni hogy most erősít vagy gyengít tehát magyarul energiát veszel tőled vagy energiát ad számodra jó, és ilyen alapon kezdtük el az egészséggel való foglalkozást 95-től, képzeljétek el. Na most én nem találkoztam azóta igazából olyan szervezettel, tehát szervezett egyénekkel találkoztam, de szervezetekkel nem találkoztam, amelyik ilyen alapon adtak volna például el étrendkiegészítőket, hogy az illetőnek használ-e, vagy nem használ, vagy mennyire használ. Jó és ugye azáltal ugye sokkal behatóbban ismerkedtünk meg az egészséggel és az emberek egészséghez való hozzáállásával és a, az immunrendszerünk egészséghez való hozzáállásával sokkal behatóbban ismerkedtünk meg mert igazából nem a termékekért foglalkoztunk azzal hogy egészséggel foglalkozzunk hanem az emberek miatt foglalkoztunk ezzel egyébként egy nagyon jó tanulás is volt és ugye de ezt ugye főtevékenységként abszolút abba hagytuk 2000-től amikor a coach képzésbe belekezdtünk na most miért mondom ezt mert ugye Hát itt az egészségügygel való, vagy egészséggel való foglalkozás, nem az egészséggel való foglalkozás során sok mindent megtanultam, és sok mindenről meggyőződtem és akkor győzöttem meg arról, hogy mennyire vannak negatív hatással az emberre a vegyszerek. Tehát a vegyszerek. Tehát mondom még egyszer, bárkinek fizikailag, 5 percen belül megbizonyítom meg, bebizonyítom, úgy hogy az ő egyszerre kimosott ruhája elvesztőle le energiát oké? Okay? tehát úgy hogy csak hozzád ér a ruhád világos ez? tehát ami azt jelenti hogy most képzeld el hozzád ér valami és elveszi az energiádat akkor onnantól kezdve gondold végig Hogyha beviszel olyan dolgot, ami vegyszer, az vajon mennyire veszi el az energiádat? Csak, csak mondok példát, ugye akkor kezdtünk el foglalkozni, én azóta, ha veszek valamit, és rá van írva, hogy mit tartalmaz, akkor megnézem, és ha olyat tartalmaz, nem veszem meg. Mert azt is tanultam, hogy mennyire fontos, hogy minél kevesebb vegyi anyagot vigyünk be a szervezetbe na most a vegyi anyagok azok nem kompatibilisak az emberrel tehát ami azt jelenti hogy bármilyen vegyi anyag tehát a, a, a szervezetbe jutva igazából kismértékű méreg és minél nagyobb a vegyi anyag bejuttatása a szervezetbe annál nagyobb mértékű mérgezés se fog a szervezet találkozni, na most természetesen ebből kapcsolatban a szervezetnek van egy védekező mechanizmusa ugye hát nem minden kerül be közvetlenül a vérbe hát ugye a vérbe irakción keresztül bármit közvetlen be lehet juttatni vagy egy sérülésen keresztül bármit be lehet juttatni de egyébként a szervezetnek megvan a kellő védő mechanizmusa hogy a vérbe bekerüljön olyan anyag ami nem odavaló tehát ott kezdődik a probléma hogyha a vérbe bejut valami olyan anyag ami nem odavaló és ami nem kompatibilis a szervezetünkkel, akkor, tehát nincs összhangban a szervezetünk működésével, magyarul, akkor onnantól kezdve ez úgy működik, hogy a szervezet nem tudja a védekezését megtenni. Tehát miért? Mert a vér az minden részébe, az összes sejthez eljuttatja a méreganyagot. Tehát onnantól kezdve ez azt jelenti, hogyha vérbe bekerül a vegyi anyag, az onnantól kezdve az egész szervezetre negatív hatást fog gyakorolni, mert a vér az minden porcikádba elviszi ugye mérget. Na most még egyszer mondom, minden vegyi anyag a szervezet számára méreg. Oké? Okay? Nyilván nem nagy méreg tehát például akármilyen hihetetlen nagyon kis adagolásban a cián sem halálos oké okay. ami azt jelenti hogy a kis mértékben a mérgek nem halálosak na most például vannak olyan kábítószerek amit közvetlenül ugye injekción keresztül adnak be az emberek annak sokkal drasztikusabb a hatása mint ha mondjuk egy tablettán keresztül veszi be nem tudom tudjátok-e mennyire tudjátok ezt is tanultam és meggyőzöttünk róla hogy úgy van tehát én szerettem mindent úgy tanulni 91-től hogy meg is győződök róla oké okay? és ha nem tudtam róla meggyőződni hogy az úgy van akkor ott elkezdtem kétséget a kapcsolatban létrehozni és onnantól kezdve az biztos hogy nem tanítottam hanem győzöttem meg róla, na most akkor nézzük tovább tehát a a ha bekerülnek a, a vérbe és ezáltal a szervezetbe szétviszi akkor baromi nehéz kiszedni a szervezetből tehát ez a kulcs, pont, tehát ha valaki mondjuk nem úgy viszi be a mérget, hogy a vérbe, hanem úgy viszi be a mérget, hogy mondjuk elélve, akkor a szervezetnek van egy védekező mechanizmusa a mérgekkel szemben. És ez a kiválasztás. Tehát először úgy kezdődik, hogy bélbolyhok és utána pedig a kiválasztás a vese és a máj ugye betölt egy olyan szerepet hogy a mérgeket a mérgek ne tudjanak olyan mértékben vagy akár egyáltalán ne tudjanak bekerülni a szervezetbe tehát a vér áramba tehát ami amit jelent hogy nem tudom mennyire tudjátok hogy hogyan alakul az emberek felszívódó képessége tehát ez az azt jelenti hogy minél idősebb valaki annál kevesebb az a bélboly ami nincs eltömödve és ezáltal tehát ugye tudjuk hogy a bélbolyhaink ha kiterítenénk akkor egy futballpányárnyi területet fedne be na most a bélbolyhaink azt a célt szolgálják hogy felszívják amit beviszünk a gyomrumba és lényeg az, hogy ahogy idősödik az ember, a bírbolyok tömődnek el. És egyre kevesebb a felszívódás, ezért van az, hogy az emésztés, például az idősebb embereknek már nem olyan, mint fiatalon. És ezért lesz például a székrekedés, vagy ezért lesz például a hasmenés, stb. stb. stb. Jó? Na de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem tudom tudjátok-e hogyha például beveszel, beveszel egy szemvitamin, akkor mitől függ hogy mennyi szívódik fel? függ attól hogy milyen olyan anyagból csinálták amelynek a felszívódók képessége jobb vagy rosszabb tehát egyszerűen vannak jobban felszívódó anyagok és vannak kevésből felszívódó anyagok de a nagyon jó felszívódó anyagok is a nagy része az megsemmisül és nem szívódik fel oké? a nagyobb része, ami kevésbé szívódik fel annak a nagyon nagy része az megsemmisül tehát magyarul valamint ha be sem vetted volna kiül a szervezetből oké? Okay. na most miért mondom ezt? mert úgy lehet számolni hogy a tápanyagot amit beviszel annak körülbelül jóha a tizede hasznosul jó? a többi az gyakorlatilag nem hasznosul tehát miért van ez így? Nagyon egyszerű. Pont azért, ha valami esetleg olyat viszel be a szervezetbe, szervezetedbe, aminek nem lenne jótékony hatása rád nézve, akkor ne okozzon olyan nagy bajt. Világos ez? Tehát ezért van az, hogy például az idősödő szervezetben, tehát az idősödő emberek így szértében terebélyesednek. Tehát megnézed, átlagosan minél idősebbek az emberek, annál terebélyesebbek. Miért? Nagyon egyszerű, mert annál nehezebb a hasznosítása a tápanyagnak, és annál többet kell enniük, mert a szervezet kívánja a tápanyagot. Tehát ha egy embernek nagyon jó a felszívódása, akkor a a szervezet közel nem kíván annyi tápanyagot, annyi ételt, világos ez? ez egyébként letesztelték hogy mi van akkor hogyha tápanyagdust élelmiszert kapnak az emberek mi van akkor hogyha megvonják a tápanyagokat az élelmiszerekből tehát például amikor megvonták az élelmiszerekből a tápanyagot egy ilyen csoportnál csinálták ezt kénytelenek voltak befejezni a kísérletet, mert elkezdték egymást gyilkolni, tehát kannibalizmus felé mentek, ezt csak úgy mondom, tehát nyilván előtte abbahagyták, tehát ha megvonják a szervezettől a tápanyagot akkor a szervezet éhezik és többet és többet és többet, és többet akar enni, világos ez? ha minél jobb a felszívódása a szervezetnek annál kevesebb tápanyagra van szüksége, illetve táplálékra van szüksége mert megfelelő tápanyagot ki tudja választani, oké? Okay? na most ezért fontos például olyat csinálni ami a bélbolyhok tisztítását eredményezi, tisztulását eredményezi, erre vannak szerek egyébként olyan szerek természetes szerek mondom, nem mesterséges természetes szerek amely kifejezetten a bélbolyhokat tisztítják, de ez most ebből a szempontból lészetkérdés, tehát lényeg az hogy amióta én ezeket tanultam ezeket a dolgokat én nézegetem hogy mi mit tartalmaz és lehetőleg kerülöm a vegyi anyagok bőséges használatát, érted? tehát igazából ugye hol kerülhetünk kapcsolatban vegyi anyagokkal? hát ugye elsősorban a táplálékkal meg a folyadékkal tehát folyadék, táplálék, tehát amit beviszünk magunkba sorban a levegővel jó kis vegyi anyagdús levegő az is kifejezetten előnyös és a harmadik pedig a bőrön keresztül tehát mivel a bőr nagy felület ezért ugye ha, még ha kismértékben is tehát mit tudom mondjuk egy négyzetcentiméter kismértékben is képes a felszívódás tehát a, a, az anyagoknak a felszívására de hát mekkora bőrünk van tehát az, az egyik legnagyobb felület jó tehát ezért ugye egyáltalán nem mindegy hogy maga a bőr is milyen anyagokkal találkozik mennyire vegyi anyagokkal dúsított anyagokkal találkozik, na most akkor ezt nézzük meg mi baj van a vegyi anyagokkal tehát nem természetes vegyi anyagokkal tehát a vegyi anyagokkal az a baj hogy a vegyi anyagok azok mivel nem tehát nem a természetünk része ezért ott kezdődik hogy energiát veszel és ezt fizikailag be lehet bizonyítani, nagyon egyszerű ha nem hiszed nekem nézz utána, úgy hívják hogy kineziológiai teszt jó? kineziológiai izom tesztelt, gyönyörűen ki lehet tesztelni hogy bármilyen vegyi anyag milyen hatást kelt benned rajtad tehát például mi csináltunk olyan teszteket hogy termékeket úgy adtunk el mindig tesztel, megmutattuk és például valaki nem hitte, akkor fogtuk, és kezébe nyomtunk mondjuk egy levélgyógyszert. És az illető ilyen izomkolosszusként olyan gyengéve vált, mint a harmat. Érted? Pedig csak ez érintkezett, ez a bőrfelület. A vegyi anyaggal, ráadásul nem is közvetlenül, mert hát a vegyi anyag az be volt csomagolva, mert egy levélgyógyszer lett a kezébe adva oké? Okay? na szóval lényeg az hogy gondold végig hogy a vegyi anyagok azok először is elveszik az ember energiáját, ez ugyanaz mint például ezt is leteszteltük hogy az elektroszmog vajon elveszi az energiát? piszkosul tehát például ki lehet próbálni hogy milyen erős valaki, ennek megvan a technológiája hogy kezd megnézni és utána megfogsz egy olyan vezetéket amiben áram folyik sőt be sincs dugva fogyasztó mondjuk egy hosszabbítóba nincs be dugva fogyasztó és már rögtön kevesebb energiád lesz, sokkal gyengébb leszel Minél erősebb az elektroszmog, ugyanúgy, mint minél intenzívebb a vegyszer, minél nagyobb dózis a vegyszer benne, abba az anyagba, annál gyengébbé teszi az embert. Na most, de van egy fontos dolog. Az, hogy a folyamatos gyengítés, tehát az elektroszmog folyamatos gyengítése és a vegyi anyagok folyamatos gyengítése folyamatosan gyengítik, a szervezet védekező kép képességét magyarul az immunrendszert ezt nem most tanultam ezeket a dolgokat nehogy azt higgyétek ezeket kérlek szépen 14 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt na most ez azt jelenti hogy és nem csak tanultam hanem ugye ezt be is bizonyítottuk meg és bizonyított először nekem kellett ugye bebizonyítaniuk mert ugye én is olyan vagyok meg voltam is mindig hogy hiszem ha látom jó? meg hiszem ha megtapasztalom, meg hiszem ha meggyőződött róla jó? mert nem csak hiszem ha látom mert nem csak a látással lehet meggyőződni dolgokról szóval lényeg az hogy a vegyi anyagok úgy működnek hogyha csak ér és az elektroszmog is úgy működik hogyha csak érintkezésbe kerülsz vele abban a pillanatban már is gyengíti a az erődet, az energiádat, elveszi az energiádat, ha ez tartós ez a gyengítés akkor pedig immunrendszer gyengítést okoz, tehát legyengül az immunrendszer, mit gondoltok miért van annyi gyenge immunrendszerű ember? nem csak azért hogy a tápanyagban nincs vagy a táplálékban nincs annyi tápanyag, nem csak azért hanem azért mert olyan dolgokkal találkozik a szervezet ami elektroszmog na mi az elektroszmog? hát az elektroszmog úgy kezdődött hogy áram régen ez ellen úgy védekeztek hogy fémcsövekbe húzták a vezetékeket tehát a falban lévő csövek azok fémcsövek voltak és ezáltal a fémcső az leállékolja az elektroszmog útját és nem jött ki a falból az elektroszmog de ezt megszüntették, most műanyagcsövekben vezetékelnek, ami azt jelenti hogy végig ameddig fut a vezeték az bizony sugároz ha nem hiszi valaki, nekem van itt elektroszmog mérőm itt van és be tudom bizonyítani bárkinek hogy ez a készülék bizony működik amikor közelébe viszel egy bármilyen működő gépnek vagy akár a konnektornak, jó? tehát lényeg az csak egy elemet kell beleraknom, éppen most az nincs benne mert mert ugye általában ezekre az előadásokra amit itt az elején tartom ezekre nem készülök, ez az általában az azt jelenti hogy nem tudom hány évvel ezelőtt készültem utoljára az első előadásra, miért? mert ezeket ahogy mit tartsak mindig kapom na mindegy lényeg az hogy nézzük tovább tehát az elektroszmog az nagyon nagy problémákat okoz és a vegyi anyag nagyon nagy problémákat okoz hogyha az tartós és ha nagymértékű tehát ha nagymértékű tehát például valaki tehát mit kezdtem mondtam az áramot mi jött utána a rádióhullámok tehát rádióhullámok tehát először szó szerint nem véletlenül rádióhullámoknak nevezték el, mert a rádiókhoz kapcsolódtak ezek a hullámok. De azóta már nem csak a rádiókhoz kapcsolódnak ilyen hullámok, hanem a mobiltelefonokhoz, stb. stb. Ezek ellen a hullámok ellen gyakorlatilag árnyékolással lehet védekezni. Na most ezek úgy működnek, hogy minél magasabb a frekvencia, annál károsabb a szervezetre, tehát annál mit jelent a káros? tehát ne vagy az, az itt hogy, hogy, mit, hogy mit csinál a szervezet, nem, legyengíti tehát mondom a folyamatot, legyengíti a szervezet energiáját tehát kevesebb energiád lesz ezáltal egy idő után az immunrendszered is legyengül és a betegségekkel szemben kevésbé leszel ellenálló tehát így történik tehát például megállapított tény hogy olyan környezetben ami vegyi anyagdús vagy olyan környezetben ami elektroszmogdús, ha valaki tartósan él akkor a szervezetnek felbomlik az a működése hogy a szervezetnek vannak állandó kóros sejt képződése de az immunrendszer levadásza ezeket a kóros sejteket és kivezeti a szervezetből és ha tartósan ilyen hatás alatt van valaki, akkor a szervezet elveszti ezt a képességét, az immunrendszer elveszti ezt a képességét, és nem vadássza le a kórosan bújázott sejteket, és az illető rákos lesz. Ha szerencséje van, akkor jó indulatú, ha nincs annyira szerencséje, akkor rossz indulatú. Jó, tehát ilyen hatás sokat ér el az ember. Na most. A, tehát minél magasabb frekvencia a villanyáram az alacsony, viszonylag alacsony frekvencia, a, annak idején a rövid hullám meg a középhullám az viszonylag alacsony frekvencia van. de ugye elkezdték emel, emelni ezeket a frekvenciákat, lett az ultra rövid hullám majd lett a, ugye a mobiltelefonnál a 450, majd a 900-as majd az 1800-as és most már az 5G-vel a 60 ezer hercnél tartunk vagy gigahercnél, vagy mit tudom én, de sose volt ilyen magas na szóval és minél jobban emelik ugye a frekvenciát annál károsabb az ember szervezetére, Na ugyanígy a vegyi anyag is minél több vegyi anyaggal meg minél intenzívebb vegyi anyaggal találkozunk annál károsabb a szervezetre tehát ami azt jelenti hogy ezt a károsságot mindig úgy értsd hogy a szervezetet legyengíti, tehát a szervezet működése meggyengül, az egyén működése meggyengül, azt vesz észre, hogy fáradékonyabb, sokkal, mint régebben, és ugyanilyen fáradékony lesz az immunrendszere is, világos ez? Mit csinál egy fáradt ember pihen, mit csinál egy fáradt immunrendszer, nem dolgozik, hanem pihen, világos ez? És nem azzal foglalkozik, hogy védekezzen érted? hanem pénzik, már legyengült, érthető? jó tehát képletesen tökéletesen így működik, szóval ezáltal ha megnézzük amit az imént elmondtam minél magasabb a frekvencia és minél intenzívebben sugározzák tehát minél nagyobb teljesítménnyel sugározzák annál tábor károsabb. ugyanúgy mint a vegyi anyag minél Euh, intenzívebb vegyszer vagy minél nagyobb dózisban van ez az intenzív egyszer, vegyszer annál károsabb a szervezetre, jó? ez teljesen logikus, egyébként, ezt csak a buta nem érti szóval lényeg az hogy ez úgy működik hogy amikor itt vannak ezek a hatások például mondjuk én meg Rökönyödve láttam, mert a 90-es vagy a 2000-es években az egészséggel való foglalkozáskor már azt is tanultuk, hogy ezek az adótornyok mit képviselnek az ember szervezetére. Tehát milyen káros. És tanultuk azt, hogy például egy mobiltelefon torony, közeli, adótorony közelébe 150 méterben nem szabadna lakni és azért mondom hogy megrökönyvedve láttam mikor elkezdték telepíteni azokra a házakra ami, amiben több száz ember lakik érted? több száz ember tehát ilyen több házak, 10 emeletes vagy van olyan hogy újpont után 18 emeletes tetején ott van és mennyien laknak abba tehát 150 méteren belül gondold végig mondjuk egy lakótelepen ahol tele van 10 emeletes házzal vagy például nyugaton akár 50 emeletes házzal vagy 100 emeletes házzal hát mennyien laknak benne? hát akár több ezer ember és több ezer ember 150 méteren belül lakik érted? és akkor csodálkoznak hogy fáradtak, csodálkoznak hogy nyaralni akarnak állandó meg pihenni, kipihenni a pihenést meg utána hazajönnek kipihenni a pihenést, érted? és a csodálkoznak hogy nincs energiájuk, ráadásul ilyen mini adóvevőt mert a vevő az nem gond, mini adóvevőt is használnak ugye? mini adót mert nem a vevéssel a a frekvencia vevő van gond hanem az adással az azt jelenti hogy maga a telefon az egy adó milyen adó? hát ez egy magas frekvenciájú adó mikrohullám az egy gyengített mikrohullámú sütő érted? tehát az azt jelenti én ha csak lehet nem tartom a közelembe tehát beszélni zsinóron keresztül beszélek vagy kihangosítással távolabb tőlem de az a legtöbb egyébként a kihangosítás tehát hogy még zsinóron keresztül se legyek kapcsolatban vele bár ezek a telefonok közel nem sugároznak olyan energiával most nem frekvenciát mondok energiával mint a régiek de viszont magasabb frekvenciával sugároznak mint a régiek na mindegy na és ugye most már vesznek olyan telefonokat is ami még nagyobb frekvenciával sugároznak lehetőleg 5G-vel és ugye az 5G az még rosszabb ebből a szempontból na most tehát az ember úgy működik hogy nem tehát nem ahhoz lettünk gyártva mi emberek hogy hogy akkor a Földön amikor az emberiség létrejött, amikor legyártattak minket, nyilván most idézi ő be ezt a legyártást akkor, akkor valahogy nem volt ilyen technika érted? tehát az azt jelenti hogy nem erre a technikára lett gyártva a mi szervezetünk és a mi szervezetünk a természetre lett gyártva és ha nem természetes anyagokkal kerül kapcsolatba akkor az nem pozitív hatású tehát például mondjuk beülsz egy autóba és akár hihetetlen az autóba is van elektroszmog, de beülsz egy villanyautóba ott meg brutál elektroszmog van ezért beszéltem útkor vagy beszéltem útkor erről és beszéltem utána, egy, tax, utána egy taxissal akkor most, ja, most már tudom akkor hogy mikor elektromos autóval jártam, taxisztam hogy miért voltam állandóan fáradt most meg mit csinálnak az emberekkel? ugye azt hogy milyen környezetbarát az elektromos autó az közben a gyártása sokkal környezetszennyezőbb mint a másikoknak utána azt az áramutavivel vegy hát az sem naperőművek hozzák létre jellemzően vagy szélerőművek hanem olyan erőművek amik környezetszennyezők na mindegy tehát mit jelent hogy brutál minél nagyobb áram folyik a vezetékekben annál nagyobb az elektrosmog világos ez? ilyen egyszerű és ha kiszámolod az autó a villanyautókban brutál áramerősség megy tehát brutális Na most akkor nézz, nézzük tovább tehát én biztos hogy nem fogok venni soha villanyautót. tehát soha soha ha csak nem ilyen kis tudod ilyen kis távirányítósba de olyan amiben az ember belül, beleül olyan biztos hogy nem na most akkor nézzük tovább tehát az embernek tudnia kellene, információval kellene rendelkeznie, hogy mi az ami a működését gyengíti tehát ugye én képzésekkel foglalkozok, emberekkel foglalkoztam nagyon sokáig mostanában ugye sajnos nem nagyon tudunk találkozni de én mindig megfigyeltem azt hogy hát eléggé fáradékonyak az emberek de miért? nem ismerik ezeket a dolgokat tehát nem ismerik tehát mit mondok példát, jó? mi nekünk a házunknak a fala pont határon van és erre a szomszéd az ilyen lámpa megvilágítás céljából a mi falunkon végig egy, vitt egy vezetéket, rögtön az volt a reakciónk hogy belülről levédő fóliáztuk tehát fém fóliával a falat abban a pillanatban. Oké? Okay? Hát nyilván úgy, hogy nem látszik ez, mert ugye le lett takarva, de abban a pillanatban elkezdtük ugye ezt megcsinálni. Tehát, mert nem hiányzik nekünk az, hogy ott vagyunk a fal túloldalán, érted? Ráadásul az ágyunk is ott van hogy ott nekünk az elektrosmogot pont északai éjszaka, megvilágító lámpát csináltak oda és a falunkon vezették végig mondom rögtön az lett az első dolgunk hogy put, belülről fél árnyékolás na mindegy szóval mivel itt mi ismerjük ezeket a tényeket mert fizikailag bebizonyított tények tehát bárkinek még a legpesszimistábbnak is be lehet bizonyítani és leesik az álla, érted? mikor ilyeneket lát, akkor onnantól kezdve ugye mi teszünk azért hogy lehetőleg azok a dolgok amik az energiát elveszi az embertől azok minél minimálisabbak legyenek és tehát például olyannal is hogy én figyelem hogy milyen Vegyi anyagokat tartalmaz, mondjuk az az élelmiszer, amit az ember vesz. Nyilván gyümölcsre nincs ráírva, de mondjuk, mondjuk egy kész, valamilyen szinten kész dologra rajta van. Érted? És tehát mondjuk megnézzük egy ilyen brutálisabb ö, anyag, ugye mivel foglalkoztunk kiegészítővel, az 1000 milligram, mondjuk C vitamin az már elég brutális mennyiség de annak ugye tudnunk kell hogy csak a töredéke szívódik föl tehát nem az egész tehát ugye átlagosan azt mondtam hogy az embereknél átlagosan a tizede szívódik fel annak a mennyiségnek amit tartalmaz és felszívódhatna bármilyen anyag tehát átlagosan, nyilván vannak olyan anyagok, amik mellé ez magasabb, van, alacsonyabb. Tehát az 1000 mg C-vitamin, ugye az, az, az egy elég jó mennyiség. Na most, akkor nézzünk például egy másikat. Ugye tudjuk, hogy 1 milliliter víz az 1 gram. Ugye ebbe tisztában vagyunk. Tehát 1 milliliter víz, ha nem hiszed számod ki. Na, tanultál ilyen számításokat, számolt ki? ugye az 1 g, 1 milliliter az 1 g na most ha, ha minden igaz akkor talán 1000 milligram az 1 g talán, nem? tehát 1000 milligram mert a milli az mindig az 1000 az minden igaz 1 g, nem? tehát magyarul beviszel egy 1000 mg-os C-vitamint akkor bevittél 1 gram C-vitamint, oké? Okay? de annak mondom a töredéke szívódik fel, akármilyen jó megcsinálták azt nyilván hogyha régi technológiával akkor még kisebb a felszívódás na most most hogyan működik ez? tehát ha felszívódik egy méreganyag tehát az emberek csinálnak olyanokat hogy ugye tudjátok hogy a drogok nagy része az már mesterséges és beviszik a drogokat és onnantól kezdve ugye az a baj hogy bekerül a vérbe és hát a szervezetből nem tud kikerülni tehát a szervezetbe bekerült vegyi anyagoknak az a legnagyobb problémája hogy nem tud hagyományos módon kikerülni, hát akkor kerül ki a májon keresztül amikor beviszed, megeszed, érted? akkor kerül ki a vesén keresztül, érted? ha megeszed, érted? de ha mondjuk egy drogos beszúrja magának injekcióként az ki, kerül, ki van kerülve a, a, a a vese meg ki van kerülve a máj meg minden kiválasztó egyéb dolgunk, érted? ki van kerülve a bélbojton kezdődő, mindenki van kerülve világos ez? tehát az azt jelenti hogy injekcióban ha beviszel egy vegyi anyagot az kiszámoltam körülbelül olyan mintha 50 ezer milligramot vinnél be a szervezeteden keresztül tehát mennyit tartalmaz egy injekció, körülbelül 2 gram, 2 milliliter oké? Okay? tehát a 2 gram az körülbelül annyi mintha bevennél mondjuk 50 szem C vitamint tehát ezért például hallottam ilyen rá kelleni védekezést még régen, hogy intravénáson adták a C-vitamint. Pont azért, mert a szervezeten keresztül egyszer nem tudsz annyit bevinni, hogy az olyan mértékű hasznosulás legyen, mint amit intravénáson, tehát injekcióba beadnak. Oké? Okay? Vagy nem injekcióban nem csepegtetéssel, ugye? infúzióval szóval lényeg az hogy gondoljuk végig hogy például teszteltük azt hogy bárkin hogy egy olyan gyógyszert a kezébe adtuk amit ő nem szed minden teszt mindenkinél azt mutatta hogy legyengítette sőt képzeljétek még a legtöbb esetben azt is láttuk hogy olyan amit az orvosa írt föl gyógyszert és azt fogta meg a kezében az is legyengítette persze voltak olyanok hogy nem gyengítette de nem is erősítette de olyat hogy erősítette a gyógyszer olyan én nem emlékszem hogy bárkit teszteltünk volna tehát a saját gyógyszere tehát a saját gyógyszere na most ugye nem tudom tudjátok-e hogy a gyógyszereket miből csinálják? Hát régen ugye valamilyen szinten csináltak természetes anyagokból, hát most már mesterséges anyagokból és elsősorban vegyi anyagokból, mióta csinálják vegyi anyagokból? nem tudom, tudod-e? mióta az olaj kénytelen volt a rockefeller beszállni a gyógyszer bizniszbe. ez a háború elején volt milyen háború? a II. világháború elején tehát a Második világháború előtt képzeljétek el a rockefellernek a teljes amerikai olajkitermelésnek a 70%-a az ő kezükben volt a Rockefeller család kezében és mivel ez óriási függőséget okozott főleg az amerikai államnak ezért törvényt hozott avval kapcsolatban hogy mennyi lehet a az, tehát egy család kezében mennyi százalék lehet és akkor kénytelen volt ilyen keresztvásárlásokat csinálni hogy akkor megvették az ő tulajdonát, ő meg cserébe megvett gyógyszerészvényeket Például így kaparintotta meg a tulajdonjogának, mit tudom én hány százalékát a német igülfarbének. Megvásárolta az igülfarbét, és onnantól kezdve, illetve az igülfarbének tulajdonosa. és onnantól kezdve kezdődött az, hogy minél jobban vonuljon ki az egészségügy a természetes gyógyításból és minél jobban menjen be az egészségügy a mesterséges anyagokkal való gyógyításba, hát nyilván a mesterséges anyagoknak a gyógyításával tehát gyógyítása révén jóval olcsóbb gyógyítási megoldásokat dolgoztak ki mint a természetes anyagokkal és jóval nagyobb mennyiségben tudták előállítani a gyógyszereket mint előtte a a mesterséges vagy a természetes anyagok által. Tehát ez azt jelenti, hogy onnantól elindult az, hogy a gyógyszerek azok alapvetően vegyi anyagokból vannak, vagy teljes egészében vegyi anyagokból vannak. Na most ez miért fontos? Mert a, a, még egyszer mondom, ami bejut az ember szervezetébe, a rendszerünkön keresztül, a kiválasztó rendszerünkön keresztül rendszerünkön keresztül ami bejut ténylegesen a szervezetünkbe azt nagyon nehéz eltávolítani tehát az természetes módon kiválasztással már nem lehet eltávolítani ami azt jelenti hogy nem tudod kipisílni ami már bekerült és nem tudod kikakilni ami már bekerült, világos ez? egyetlen egyet tudsz nem árulom el hogy mit, jó? az már képzés, nem mondom el hogy mi a megoldás arra hogy hogy kerülhet ki a szervezetből, jó? az már képzés na mindegy, lényeg az hogy ott van és azt képzeld el valaki bevitt mondjuk egy nagyobb dózist akár év, évtizedek múlva is ki mutatható tehát például mondjuk valaki heroint beadagolt magának és akkor mit tudom én 20 év múlva nézik és 20 év múlva ugyanott ott van a szervezetében a heroin, érted? ugyanúgy pedig mondjuk 20 év, csak egyszer nyomtak be neki heroint, egyszer, érted? egyszer benyomtak neki heroint vagy benyomott magának és utána mondjuk nézik húsz év múlva is ott van a szervezetében a heroin oké? Okay? na most akkor nézzük tovább ezt most azért mondom el nektek ezt a kis történetet mert érdemes végig gondolni hogy megértsd a dolgokat na most nézzük még beszéljünk egy kicsit az immunrendszerről jó? tehát az immunrendszer úgy működik hogy akkor tud tökéletesen működni Hogyha rendben van a felszívódásunk, rendben van az életünk, stre minél stresszmentesebb, annál jobb. Mert nagyon számít, hogy milyen hangulatban vagyunk, az immunrendszernek nagyon fontos. Egy rossz hangulatú ember, tartósan rossz hangulatú embernek az immunrendszere nem lesz jó. Na most, de mi kell ahhoz, hogy jó állapotban legyen az ember? Hogy minél jobban megoldja az élethelyzeteit. Minél kevésbé tudja megoldani az élethelyzeteit, annál stresszesebb lesz az élete, és minél stresszesebb valakinek az élete, annál rosszabb hangulatba kerül. És minél rosszabb hangulatba kerül, annál gyengébb lesz az immunrendszerének a működése. Tehát a, a, megnézed, ha te jó hangulatban vagy, sok energiád van. Ha rossz hangulatban vagy, basszus kucs, nincs energiád. Minél rosszabb hangulatban vagy, annál inkább nincs energiád. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy a rossz hangulat elvesz, elvonja, elviszi az energiát. Érted? Szinte elszavarja az energiát. Tehát egy rossz hangulatú embernek nincs energiája. Ráadásul elektroszmog van, ráadásul bevisszük a vegyi anyagokat, metántán még be is adatjuk. És akkor csodálkoznak majd az emberek, hogy azt veszik észre, hogy egyre fáradtabbak, fáradtabbak minél több ilyen hatás éri őket, minél több stressz, minél több elektroszmog, minél több vegyi anyag, annál gyengébb és gyengébbnek érzi magát az illető, annál is gyengébb és gyengébb lesz, hát az immunrendszered az te vagy könyörgöm az azt jelenti hogy ha te gyengének érzed magad akkor az immunrendszered is gyengének érzi magát amikor te jó állapotban vagy és tele vagy energiával sose vagy beteg sose, sosincs semmi bajod de csak akkor, ha jó állapotban vagy és abban a pillanatban minél rosszabb állapotba kerül valaki annál fáradtabb, fáradékonyabb, annál kevesebb az energiája és annál kevésbé jól működik az immunrendszere tehát minél lustább vagy, annál lustább az immunrendszered és azért lustább az ember nyilvánvaló, mert nincs energiája mert valami elviszi és ez a három dolog viszi el alapvetően az emberek energiáját. a stressz oké, okay. de stressz csak akkor tud lenni ha nincs tudásod, nincs stressz ha van tudásod nem idegesít semmi ha van tudásod akkor idegesít ha nincs tudásod, világos ez? az elektroszmog és a vegyi anyagok de nem mondanék sorrendet, ez nem sorrend volt hogy így soroltam föl mert ennek minden, minden körülbelül ugyanannyi a hatása, érted? minden ugyanannyi a hatása és egy olyan világban élünk ahol nagy tudatlanság illetve nem is úgy mondom, nagy tudást kell ahhoz hogy az ember az élethelyzeteit helyesen kezelje tehát magyarul hogy ne élet, vagy stresszes életet él, tehát hogy ne stresszes életet él hanem stresszmentest, tehát az nagy tudás kell milyen tudás? ember és életismeret ahhoz is tudás kell hogy az ember szembesítse magát azzal hogy hogyan védekezzen az elektroszmoggal szembe, mert erre is vannak lehetőségek azzal is, arra is tudás, tehát ahhoz is tudás kell, hogy az ember hogyan védekezzen a vegyi anyagokkal szemben. És lehetőleg ellenálljon, hogyha, mit tudom én, valami vegyi anyagot akarnak bevinni neki. Oké? Tehát ennyi. Ha ez, ez ellen nem áll ellen az ember ezekkel a dolgokkal szemben, illetve nincs kellő tudása, akkor ne csodálkozzon, hogy mindenféle betegség el fogja kapni, és el fogja vinni. Érted? Hova? Hát a halálba. És ha nem kezdenek az emberek olyan tudást szerezni, ami ahhoz kell, hogy ezt a hármat kezelni tudják, akkor tudod, mit fogsz látni? Hogy az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. szó szerint körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe, ha bármi tudásra van szükséged bárunk szeretettel nézz utána hogy mennyibe kerül, ennyiért úgyse kap sehol se képzéseket, főleg nem ilyen jellegűt, még ennél jóval többé sem köszönöm szépen a figyelmeteket, használjátok azokat az információkat amit itt hallottatok, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a fantasztikus előadást eszembe jutott, amit említett is Miklós, Szedlacsik Miklós, hogy ez amit most hallottunk ezzel a témakörrel kapcsolatban, ez a Jéghegy csúcsa én már részt vettem azon a képzésen, amelyik teljes körű tudást ad ezzel a témával kapcsolatban az neve, hogy leszoktható kúcs úgyhogy én azt javaslom, aki nézel minket online előadást vagy hallgasz minket ami mi nem tetted meg akkor nézd meg a weboldalunkon ott a képzéseink témakörében megtalálod ezt a témakört és szerintem mai nap napjainkban ez nagyon időszerű hogy legyen tudásunk mind a, a, a, a, a méreganyó kivezetése, mind a, tehát a méregtenlítés, mind mindenféle oda nem illő, oda nem való szervezetben nem való anyok eltávolítása, úgyhogy ez csak a jéke csúcsa volt én már tapasztaltam, mert elvégeztem azt a, e, a témakört úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom, ha nem szeretnél fölösleges köröket futni, hogy interneten itt-ott nézegetsz és találsz e, bizonyos módszernek mondott leírásokat, én tudom hogy a, az nem arról szól Röviden ennyi pár mondatot jó magamról, magamról. E, végzettségem szerint gépestmérnek tanultam lébényből jöttem, nős vagyok, két e, csodálatos gyermeke, édesapja, egyre boldogabb párkapcsolatban élek miért kezdtem el? nem tudom, hogy aki most ott nézed az előadást, vagy hallgatod, van-e neked olyan ismerősöd, aki a családban, mondjuk az egyik fő, a szülők egyik, egy, egyike, vagy a férj, vagy a feleség, rengeteget van távol munka miatt, azért, hogy megélhessenek a fizetésből ödelemből. vagy van-e olyan ismerősöd, aki aki folyamatosan keresi a megoldásokat, hogy ebből a mókuskeréknek nevezett élethelyzetből kijöjjön és mondjuk a családdal tudja eltölteni minőségi időt, amit megkeresett pénzöldelmet éljenek ember, ember módjára most én azért kezdtem el, mert ezt rengeteget kerestem, mielőtt megtaláltam Szeddaső Miklóst és a PPH-t és én nem találtam, hogy hány évig keresgettem azt nem tudom, de 5 és 10 év között az a, az a, az a évek száma amit keresgettem, keresgettem és nem találtam még nem megismertem a Nyílt Akadémiát és a PPH-t és Szeddaső Miklóst úgyhogy én ezért kezdtem el, mert ezen változtatni szerettem volna és a legjobb uton vagyok hogy ez meg is történjen Mit tanácsolok neked, akik nézed vagy hallgatod, egyrésztről azt, hogy ha nem szeretnél felesleges köröket futni és nem szeretnél mindig vagy zsákutcába kerülni és újra tervezni, mint a GPS akkor, ha még nem vagy beregisztrálva úgy nézed az előadást, akkor regisztrálj be vagy ha már beregisztráltál, akkor ne habozzál és próbáld ki legalább egy hónapra a képzést Tudom, mert tapasztaltam, hogy aki kipróbál egy hónap, úgyis itt fog maradni, mert ilyen tudás sehol nem fog tapasztalni, vagy, e, e, ta, kapni, és azért itt fog maradni, és tovább folytatja. Én már másodszor kezdtem a képzést. Tehát most egy most hamarosan letelék, és másodszor e, hallgatom. Tehát röviden ennyi. A szünet után önismeret négy coach képzésünk lesz, melyen ha lehetőséged van, szeretettel várunk. Ha úgy látja, hogy nem érdekli ajánlatunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és akkor elköszönünk Öntől. Most pedig 25 perc szünet következik.